Králové tribun Facebook, z Zm... to se skoro stydím číst. Do Ostravy nejezdí, protože ti nepomůže ani antifa, fetko, zaj... a jinak ty srabe stále platí to setkání, které nebude pro tebe příjemné, ty kryso. I takový se najdou. Ale já vás zdravím, já jsem jmenuji Ivan Bartoš, jsem předseda Pirátů a Napadlo mě projít nějaké věci, které nám píšou lidi nebo mě píšou lidi na Facebooku, na Instagramu nebo třeba přes e-mail a touhletou formou jim na to odpovědět. Ne, že bych neodpovídal na těch sítích, dělám to dnes a denně, ale některé věci by možná měly zaznít takhle na tvrdo, nebo i třeba v nějakou veselejší formou, protože svět informací a internetu je obrovský a spousta věcí se tam ztratí. Tak jdeme na to. A jako první tady máme Max Hastík, Bilaruský Instagram. A tohle je ve vládě, býdadě s autopení. Hele, Max Hastíků, byla rusky, sněmovna se volí ve volbách, tam se sestavuje vláda podle stran, který mají ve sněmovně většinu. Tady nám vládne Ano André Babiše se sociálníma demokratama, podporují ve komunisti a SPD. Piráti nejsou ve vládě, ale možná to nechtěl napsat nám, ale právě té vládě. Tak já doufám, že sleduješ, co dělají piráti ve sněmovně, a že tahle ta věc nebyla určena nám, protože to by vypadalo, že se té politice vůbec nevěnuješ. Netuším, kdo by ho volil, když takhle vypadá. Ani se nesmí. Moje babička se ho bojí. Richard, nešťastný Facebook. No, to je možná trochu to. No, omen, nešťastný. Richarde, nebuď nešťastný. V Nás minulý volby volilo 11% voličů a. I když to jádro těch lidí je mezi 25 a 45 lety, taky mezi Pirátama jsou a volej nás i lidi, kteří jsou starší seniori, ale klidně přes 70. No a já nevím, tak já se smíju, když je něco legrace a jsem smutný a mračím se, když mi něco štve, tak možná si mě zachytil nebo jste mě zachytil zrovna v nějakým momentě, kdy jsem nebyl šťastný, ale jak vidíš, tak se, tak se umím smát. No a babičce, ať se nepojí, jsou tady jiný gauneři a jiní lidi, kterých je potřeba se bát. Jsou samý negativní věci, tak uvidíme. Došly peníze na fitko, když tak poprosím číslo účtu a nějaké vám rád pošlu, abyste nemuseli být na řišti, které je asi do 13 let nebo tak nějak. Zajímavý tady na tom Instagramovým vzkaze od pana Hakuza Wegnera, je to taková věc, která se mi občas stane, já se lidem nesměju, tak on tady figuruje nějakým věkem dětí, tak aby jste, se nepíše, jo, abychom, abyste, ale k tu věci. Já to moc nerozumím, já chodím cvičit s kamarádama na workoutový průlesky, to je taková lepší zeměkoule, jak si možná někdo pamatuje z hřiště za barákem, tak asi si myslí, že chodit do fitka je lepší a... Když nám chce poslat nějaký peníze v pirátské straně, třeba na kampaní darem, klidně může, ale já si myslím, že lepší je cvičit v přírodě. A vychodím v 6.30 ráno, to tam moc 13-letých dětí není, ale to já jsem rád, že 13-letí děti cvičí na průleskách a, a nečumí do televize, jako jsme to dělali my, nebo nemastěji na Playstationu, jako bych to rád dělal, kdybych na to měl čas. Tak si počtěte nímandi, co chcete udělat. Myslíte, že 70 let je vada, u vás je vada už ve 20 a víš kotous. Stanislav Kotous, překvapivě, protože to přišlo e-mailem, tam se lidi podepisují. Je to e-mail s názvem Piráti chtějí odebírat seniorům Řidičáky nad 70 let. No, tak to není pravda. Za prvý. A za druhý je to asi jeden z takových těch e-mailů, co lítaj různě po síti, říká se tomu hoaxy nebo fake news. Lidi jsou docela zvyklí, že co někde si přečtou, třeba s nějakým obrázkem, tak mají tendence tomu věřit, ještě když se jim to hodí do nějaký jejich představy světa o Pirátech. No tak my na tyhle věci odpovídáme, dokonce jsme zřídili stránku na našich Piráti.cz Lomenoho kde prostě tady ty dezinformace, které různě šířejí lidi na schvál nebo třeba i nevědomky, se snažíme vyvracet a uvádět na pravou míru. Já si myslím, že řidičák by měl člověk, být člověk, který je schopný řídit v daný chvíli, který má řidičské zkoušky. Samozřejmě, když je člověk, řekněme, starší, tak jsou i povinné ze zákona kontroly na to, jestli je ještě způsobilý k řízení motorového vozidla, ale rozhodně jsem nikde neviděl, ani nikde neslyšel, že by Piráti chtěli odebírat řidičáky lidem nad 70 let. Ha, pozitivní? Pozitivní z Instagramu od Vladimíra. gratulace, ale doufám, že vám nepřiměřeně nenaroste ego a ten opoziční boj proti diktatuře, proletariátu, Bureš a Zeman myslíte vážně. Já jsem asi deset let svýho života věnoval pirátské straně, takže asi to myslíme vážně, myslím si, že i ta naše práce v té sněmovně tomu odpovídá. A já mám takový heslo, který Teda zaznělo i v nejpříliš oblíbeném novým dílu hvězdných válek, kdy tam ta jedna pilotka říká tomu svýmu kamarádovi, že nebojujeme proti něčemu, co nenávidíme, ale bojujeme za, za to, co milujeme. Takže jestli tam je v tuhle chvíli ten, kdo zlo, Andrej Babiš, no jak tady píše Bureš nebo Zeman, ono to je docela jedno. Prostě důležité je vědět, co člověk chce mít tu vizi, No a snažit se, protože ani ta demokracie není zadarmo. Takže já doufám, že to dá smysl, dává smysl, co děláme, že nabízíme tu alternativu. No a ten růst toho egár, tak když člověk ztrácí pokoru a začne si myslet, že mistr světa moleta, tak to riziko tady je. No ostatně to se stalo těm politikům, co přišli po revoluci a to, že jim to ego narostlo, tak proto přišel Babiš a uspěl. No. Aj, teď jsem tady našel.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 Já teda fandím spíš bohemce a když to jde jablonci, protože jsem jablonečák, tak jablonci, tak já do Ostravy občas jedu a ten zbytek, no tak co no, jenom není úplně dobrý lidem vyhrožovat v reálu ani, ani na Facebooku nějakým násilem, myslím, že se to nedělá, ale i s lidmi, kteří jsou hodně ostrý, já společnou řeč dokážu najít. Ale vyzkoušeli jsme, vyzkoušeli jsme tady tenhle ten nový formát videa, kde odpovídám na Různé reakce lidí na internetu, ať je to Instagram, Facebook, TikTok nově, nebo třeba e-mail. Je to zvláštní to vyprávět takhle, protože já si s těma lidma normálně píšu, na rozdíl od jiných politiků, tam nesedí tým nějakého předsedy, který se ještě podepisuje tým nějakého předsedy, nesedí tam žádná agoška, takže spoustu těch věcí už jsem zodpovídal několikrát, některý třeba stokrát. Tak třeba tady to video, co jsme natočili, ušetří čas některým Lidem psát třeba nějaké hejty nebo se ptát na nějaké věci, které jsou zřejmé, které někde četli. A jestli ne, tak já z toho Facebooku nikam nemizím, takže se mě můžou zeptat znova, a snažím se odpovídat na všechno.